Εννιά, οχτώ, εφτά, τι λέτε. Ήρθε η ώρα να μάθουμε κάτι διαφορετικό που θα κάνει τα αποτελέσματα του εννιά σαν παιχνίδι στο φί Για πάμε να δούμε τη διαδικασία. Και τώρα πάμε στην προπαίδεια του 9. Θα μάθουμε μόνο τα αποτελέσματα γιατί η αυτοματοποίηση θα γίνει αργότερα. Θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Όχι κυρία, δεν μπορώ με την προπαίδεια του 9. Αν θέλετε να σα γράψω τα αποτελέσματα, ου, μπορώ! Μια χαρά! Εκείνο το κολπάκι: 1, 2, 3, 4. Πανεύκολο! <χεχε> Μην ανησυχεί καθόλου. Θα γίνει παιχνιδάκι. Λοιπόν, θέλω να μετρήσουμε αντίστροφα από το 9 μέχρι το 0. Θέλω να χρησιμοποιήσουμε τα δάχτυλά μα και θα σα πω στη συνέχεια τι θα κάνουμε. 9, 8, 7. Με τη σειρά λοιπόν που είπατε το 9, 8, 7, 6, θέλω λοιπόν να τα γράψετε στο δάχτυλό σα από το 9 μέχρι το 0. Όφου κυρία μα κοροϊδέβεται ζωγραφική θα κάνουμε. Λίγη υπομονή και το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει. Λοιπόν, εγώ τώρα με μαρκαδόρο για σπροπίνακα θα γράψω στα πλακάκια τις δεκαδες 10, 20, 30 μέχρι το 90 και σηκωθείτε όλοι! Τώρα, Γιώργο, θέλω να μου πεις φωναχτά την αντίστροφη μέτρηση χωρίς να κοιτάς τα δαχτυλάκια σου για να σιγουρευτώ ότι το ξέρεις τέλεια. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Τέλεια! Τώρα έλα στο πρώτο πλακάκι σε αυτό που δεν γράφει τίποτα πριν τη δεκάδα και δες το πρώτο σου δαχτυλάκι. Τι γράφει? Λοιπόν, από το 9 μετά θα αρχίσει να κλείνει τα δάχτυλά σου για κάθε τι που λε. Μετά ακολουθεί το 8, αλλά πού θα πατήσει? Στο 10! Άρα παρατηρήσω ότι κάθε φορά που περπατάς οι δεκάδες ανεβαίνουν και οι μονάδες κατεβαίνουν Για να στο κάνω λίγο πιο δύσκολο όμως Θα επιλέξεις αν θα σου σβήσω τους αριθμούς από τα πλακάκια ή τους αριθμούς από τα δάχτυλα Έτσι ώστε να δούμε πόσο καλή μνήμη έχεις Μόλις ολοκληρώσουμε τη διαδικασία θα σου σβήσω και τις δύο βοήθειες Τι λες? Τέλεια κυρία! Να ξεκινήσω να περπατάω, να το δούμε με τα πλακάκια. Αμέ, για ξεκίνα. Εννιά, δεκαοχτώ, εικοσιεφτά, τριάντα έξι, σαρανταπέντε, πενήντα τέσσερα, εξήντα τρία, εβδομήντα δύο, 81, 90, έφτασα!